ہب ن زارے ہو زور یا آپ کے ہیں سب نظارے ہو زور آپ کے ہیں چاندتا رے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے نظارے حضور یار آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے ہوں زو آپ کے ہیں جب اشارے ہوں زو آپ کے ہیں <derearnatory> <Ennoisseur> او میں پوچھے آ پوچھی چند کو لو تنوی عید کرائی گئی اسے آخیا میں زندگی بچ ایک جی رات تا تئی گئی بچ ملک عرب ارب دیں سونے اگل پھوائی ہے اسل دے راز اشارے تھے میں تن حاط یہ چاند دو ٹکڑے جب اشار کا جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور یار آپ کے ہیں سب نظارے حضور یا آپ کے ہیں اب غلاموں خوف کیوں ہوگا اب غلام کو خوف کیوں ہوگا اب غلام سہارے ہو آپ کے ہیں ہو سکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے سکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے کرم ہزار ہو سن سو بکروں میں بھو بکرو مے اس مانولی سدے ہم چارے ہو سن اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہار رے حضور آپ کے ہیں نظار رے حضور زور آپ کے ہیں کمر جس نے سارا بار دیا کمر گر جس رے حضور آپ کے ہیں